حاب تتزوجي ولهلأ ما لقيتي ابن الحلال اللي يسرق قلبك، اعملي هالتلات اشياء. اول شيء لا تفكري بالموضوع بطريقه سلبيه، ليش بعد ما تزوجت رفقاتي كلهم تزوجوا وانا لا؟ اياك تفوتي بهالطريق لانه حيضرك اكثر ما حيفيدك. هالموضوع ترتيبه عند رب العالمين، مثل اليوم اللي خلقتي فيه واليوم اللي حتودع فيه هالدنيا. تاني شيء استفيدي من كل المصادر اللي عندك، الانسان اللي بضل يفتش عن اللي ناقصه حيلاقيه لو بعد حين. ما تضلي قاعدة بالبيت مكتفي ايديك وناطر الفرج ليجي لحد عندك وانتي ما عم تعملي شي غير انك تنت حظك تالت شيء وهو اهم شيء كتري من الصلاة والدعاء واجلسي مع حالك كل يوم شرب ساعة عم بتخيلي حالك مع شريك حياتك وعم بتعيشي بخيالك كل التفاصيل الحلوة اعملي هالثلاث اشياء بدون توقف وبايجابية وربنا حيستجيب لدعائك الله يرزقك ويسعدك